الله الرحمن الرحيم اليوم اشرح لكم موضوع جديد وهو كيف اعمل السوق بلاي امريكي اول خطوة نقوم بها نذهب الى الضبط الاعدادات نروح الى التطبيقات هنا التطبيقات هذا برنامج تطبيقات نروح الى متجر بلاي هذا متجر بلاي نروح الى تخزين نقله مسح بيانات. ونخرج ونروح عندنا برنامج مهم كلش وجديد اللي هو اسمه يولتر سير يولترا سير يولترا سير برنامج جديد وحديث يفتح عندكم بأقل من ثانية هذا هو البرنامج الآن فتح عند غفر وفتح البيانات نذهب الآن للسوق البلاي الأمريكي هذا هو سوق البلاي أمريكي بس جوجل بلاي امريكي اعطي قبول جوجل بلاي امريكي الهان الهان. برنامج امريكي جديد مئة بالمئة مضمون مئة بالمئة احسن من الفاي شايلة في بي ان والهولة. وكل النيتش. برنامج بايخات جدا جدا وهذا احسن برنامج عندكم واذا تريد تقوي الانترنت عندك هنا يفتح السوق بلاي الامريكي اقطع الاتصال عن هذا البرنامج وارجع لسوق بلاي عادي امريكي يفتح عندك هذا الامريكي الان وقوي تحميله سريع اه نشكر متابعتكم وأريد منكم لايك زاد متابعة للقناة I oh